Ο κέπο, έναν. Ευραζιά, δύο. Ο θάμνο, τρία. Το δένδρον, τέσσερα. Το άνθο, από πέντε έω δέκα. Τα και πουρικά εργαλέια, πέντε. Ε άμε, έξ. Ε αγρέφνα. Ο κτέι, επτά ἑ αρπάγε, οκτώ, το αρδάλιον, το αρδεύταιριον, 9. ο και πυρικός ο και πυρικός σύφων, ο σολεύν αρδεύσεως, ο 10, ποτίσματος, δέκα, το δρέπανον, δέκα, η κοπρία. δώδεκα. Το τριακάιδεκα, χε αιώρα, τέσσερακάιδεκα, ο μονόθροχος, χε γευράμαξα, πέντεκάιδεκα, χε κορτοφόρος χάμαξα, χε καίδεκα, χε κρένε, χε πίδαξ, χεπτακάιδεκα, ποτίσδο των χόρτων, οκτωκάιδεκα, ο χόρτος. Εννέα καίδεκα. Χο χορτοκόπτες. Από είκοσι χέος είκοσι τρία, τα κάρπιμα δέντρα. Εικούσι, χέ μελέα. είκοσι χέν, χέ άπιος. Εικούσι δύο, χέ κόκου μελέα. Εικούσι τρία, χέ κερασός. Χέ κερασέα, χέ κεραζία.